Nu ska vi titta lite på hur Sotero är organiserat och hur du själv kan organisera ditt material på olika sätt och också hur du gör ändringar i dina referenser. Ditt Sotero-bibliotek är huvudsakligen uppdelat i tre spalter och här i mitten så ser du alla referenserna i ditt bibliotek och du kan välja hur du vill sortera dem, till exempel utifrån titel eller på författare. Du kan också söka i hela ditt bibliotek genom att använda sökrutan högst upp. Och då visas bara de referenser som man får träff på. I vänsterspalten så kan du välja att visa hela ditt bibliotek eller de eventuella samlingar som du har skapat. Du kan skapa nya samlingar genom att klicka på den gula ikonen och välja ett namn. Sen kan du välja att dra in de referenser som hör till den samlingen dit. Dina referenser kommer alltid att ligga kvar i huvudbiblioteket, men du kan alltså välja att visa dem i en eller flera samlingar. Det skapas alltså ingen kopia av referensen bara för att du lägger den i en eller flera samlingar och man kan därför säga att samlingar i Sotero är mer som spellistor än som mappar. I högerspalten ser du informationen om den referens som du har markerat för tillfället. Här finns all den information som krävs för att du ska kunna infoga fullständiga referenser sen när du skriver. Alla fälten här kan man redigera, så här kan man ta bort och lägga till och justera informationen. Alla eventuella ändringar gör du alltså här i ditt bibliotek så att referenserna du sen infogar i dina dokument blir korrekta. Du ska aldrig ändra något direkt i ett Word-dokument, utan om du vill ändra något i en referens så gör du det här i Sotero-biblioteket. Du kan också välja att beskriva dina referenser med hjälp av anteckningar och etiketter. Under anteckningar kan du skriva egna minnesanteckningar, och de här anteckningarna blir också sökbara när du söker i biblioteket. Under Etiketter kan du skapa etiketter eller taggar som beskriver referensen. Kanske väljer du att tagga alla artiklar som du ska använda inom samma projekt med samma etikett. Då kan du sedan enkelt filtrera i ditt bibliotek genom att söka fram just den etiketten. Längst ner till vänster kan du sedan söka bland alla dina etiketter och välja vilka som ska visas. Då får du fram de artiklar som du har taggat på det sättet. Så det är ytterligare ett sätt som man kan använda för att organisera sitt bibliotek.